950 кілограмів мертвої риби виявили в протоці Сердюки Кушугумської громади, повідомив головний спеціаліст відділу іхтеології Держагентства рибного господарства в Запорізькій області Максим Бронзюк. Він зазначає, загибель риби спричинена зниженням рівня води в Каховському водосховищі. Саме пересеблятий спиток завданий рибному господарству становить п'ять мільйонів 540 тисяч п'ятсот гривень. Наразі вирішується питання щодо ліквідації снулої риби, вже будуть проведені спільні наради. І, скоріш за все, Кушугумська об'єднана територіальна громада матиме вжити заходи щодо ліквідації загиблої риби. Зараз риба здійснює передмірство міграції, і вона активно заходить до місць гупостійного розмноження. Тобто це заплавні частини мілководня. Звісно, вода були опади, рівень води трохи збільшився. Він дозволив зайти в деякі протоки, потім знову рівень води спав. Звісно, риба залишилася у відшнорованих водоймах. Нагадаємо, російські військові відкрили шлюзи Каховської ГЕС, внаслідок чого рівень води у Дніпрі неконтрольовано знижується, повідомили в «Укргідроенерго».